السلام علیکم ناظرین بیلجیم بیلجیم کے پرچم میں تین رنگ ہیں کالا پیلا اور سرخ اس پرچم پہ رنگ اوپر سے نیچے آتے ہیں بیلجیم کے لوگ سب سے زیادہ چاکلیٹ کھانا پسند کرتے ہیں چاکلیٹ ان کی روز مرہ کی غذاؤں میں سے ایک ہے اس ملک میں پچھلے چار سو سالوں سے چاکلیٹ بنائی جا رہی ہیں اس ملک میں کل دو ہزار سے زائد چاکلیٹ شاپ موجود ہیں دنیا کی اسی فیصد سے زائد بلیٹ بال بیلجیم بناتا ہے بلجیم کے شمال میں نیدرلینڈ مشرق میں جرمنی شمال مغرب میں لکزمبرگ اور مغرب میں فرانس واقع ہے اس ملک کا کل رقبہ تیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اس ملک کی آبادی 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ایک کروڑ 14 لاکھ سے زائد تھی اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے اٹھترواں بڑا ملک ہے فرانس سے آزادی کے بعد بیلجیم لوگوں میں آزادی کی طرف اور ملک کی مانگ نے حکومت کے خلاف انہیں بغاوت پہ مجبور کیا اور ان لوگوں نے 14 اکتوبر اٹھرہ کو نیدر لینڈ سے ازادی کا اعلان کر دیا بالآخر 19 اپریل اٹھرہ کو بیلجیم کو نیدر لینڈ سے آزادی حاصل ہوئی جنگ عظیم اول اور دوم سے گزرنے کے بعد جب کچھ یورپی اتحادیوں نے یورپی اتحاد قائم کرنے کی کوششیں کی تو بیلجیم کا شمار ان کے بانی ممالک میں ہوتا تھا جن کے درمیان انیس میں ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے اس ملک کا کالنگ کوٹ پلس بتیس ہے اس ملک میں چلنے والی کرنسی کو جورو کہا جاتا ہے بیلجیم وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے برسر شہر بیلجیم کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس شہر میں انسانی آباد 580 پانچ عیسوی میں شروع ہوئی تھی اس شہر کی آبادی 11 لاکھ 75 ہزار افراد پر مشتمل ہے اس ملک میں یورپی یونین اور نیٹو کے مراکز قائم ہے کرکٹ بیلجیم لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کھیلی جاتی تھی دنیا کا پہلا میچ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان کھیلا گیا تھا بیلجیم کو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک مانا گیا ہے